اغنية ما في حاجة هي اللي بتعبر عن اللي هنا ناحية ناشونال جاكرافيك ابو صبي لاني مشفهاش مش فاضلها عشان اشيل ويكيبيديا من جو